يا شباب معاكوا حلقة جديدة في قناة تيار محمد ستة اتنين النهاردة هنلعب بلعبة جديدة بلسطة يا جدعان، خش على بلايك وإشتراك في القناة وتفعيل الجرس، يلا يا جدعان مستعجلين عشان نبدأ دقيقة بس هركب أجزاء البلبل لكم تاني، إزاي يا جدعان رجعتلكوا تاني المواجهة النهاردة هتبقى في حلبة حلوة ببلبلين قويين ومتوأم الرماد والوميد المظلم. ما فيش حد ما يسمحش بباتل بس افيولوشن مع دي خالص قبل ما نبدا الموجة تخش بعلي بالله واشترك في القناه وفي اخر الجرس تمام يلا لا يا جدعان يلا عشان نكسب يلا طقم رمضان احنا بادئين كده وشكلنا شكلنا هننهي النهايه وحشه اذا ثامر جاب نقطه يس شفتوا يا جدعان ده امر رمضان لازم ومويد مثلا بس ما فيش حد كان بيعزم ضهري الا ماهر وفاريد فمش هاب يمكن لازم بس مش فاكره يا جدعان اوه على فكره للي اللي عارفين بالترددات يعني مع ان الموضوع ده ما لهوش علاقه خالص بالفيديو بس حبيت أضيف يعني اضيفك اضافة يعني ترد قناة اسمها دي بيبي شينيل حداشر تسعه سبعه سبعه في ومعدل مس سبعه وعشرين ألف وخمسمية وفي اللي هو يعني عمودي أو في أو رأسي على حسب ما موجود عندك تمام فلنشوف نشوف بقا أنا بخير ولا لأ ما ان يعني شكلها خلاص هتتنهي توأم الرمادي يلا يلا يا جدعان هنهزمو ان شاء الله نظامك يا داري الحمد لله خدنا على الاقل نقطتين ما انا كنت طموحي اني احطمه معلش يا جدعان لو الفيديو هيطول بس معلش بقولكوا لكم هختصر يا جدعان اصل يا جدعان النت بطيء فانا حاسس بقى ما هو بيتحمل فانا يا جدعان تمام يا جدعان دلوقتي كملت طاقتي ميه فى الميه ان شاء الله اكسب ايوه كده يلا تعدينا السلامة اني خدت كده دلوقتي يا جدعان مع السلامه لا تنسى ان اعجبك الفيديو ادعمنا باللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد ومع السلامه